בסרטון על השלמת הריבוע אמרנו שוב ושוב שכל נוסחת השורשים היא בעצם השלמת הריבוע, בין קיצור דרך של השלמת הריבוע. אבל בעצם עדיין לא הראינו את ההוכחה לכך. כעת נוכח את נוסחת השורשים בעזרת השלמת הריבוע. נניח לנו ריבועית. משוואה ריבועית היא מה שאנחנו מנסים לפתור, אבל הרבה אנשים אומרים משוואה ריבועית ובעצם מתכוונים לנוסחת השורשים. בכל אופן, השמות לא כל כך חשובים. נניח שנתונה לנו משוואה ריבועית, שהיא AX בריבוע ועוד BX ועוד C שווה ל -0. בואו נשלים את הריבוע. איך נעשה זאת? אפשר להפחית C עם שני אגפים, כך שנקבל AX בריבוע ועוד BX שווה למינוס C. כפי שאמרנו בסרטון על השלמת הריבוע, אנחנו לא אוהבים את המקדם הזה כאן. אנחנו אוהבים שהמקדם של X בריבוע 1, לכן בואו נחלק את הכל ב-A. נקבל X בריבוע ועוד B חלקי A כפול X. שווה, חייבים לחלק את שני אגפים ב-A, למינוס C חלקי A. כעת אנחנו מוכנים להשלמת הריבוע. מהי השלמת הריבוע? הוספה של משהו לביטוי, כך שתהיה לו הצורה של ריבוע, של ביטוי כלשהו. נסתם מעט הצידה. אם היה נתון לנו X ועוד A בריבוע, זה היה שווה, ל-X בריבוע ועוד 2AX ועוד A בריבוע. נכון? היא כאן שאם נוסיף משהו לכאן, כך שהגף שמאל של הביטוי ייראה כך, נוכל לעשות את הדרך ההפוכה. נוכל לומר שזה יהיה X ועוד משהו בריבוע. אם כך, מה לנו להוסיף לשני אגפים? אם צפיתם בסרטון על השלמת הריבוע, זה אמור להיות די אינטויטיבי. אנחנו רואים שבי חלקי A מתאים לעיוור שני a, כלומר, יהיה חצי מזה. חצי מהמקדם, זה יהיה ה-a, ומה שאנחנו צריכים לחבר הוא ה-a בריבוע. אנחנו צריכים חצי מזה ולהעלות בריבוע, ולהוסיף לשני אגפים. נרשום את זה בצבע אחר, בצבע מג'נדה. ניקח חצי מזה, אנחנו בסך הכל משלימים לריבוע, זה הכל, חצי מזה, חצי מזה יהיה b חלקי a, נכון? בסך כל הכפלנו בחצי, וכעת צריך להעלות בריבוע. כל מה שעשינו במשוואה בצד שמאל, צריך לעשות גם בצד ימין, ועוד B חלקי 2A בריבוע. כעת של המשוואה, הוא בצורת ריבוע של ביטוי, שהוא X ועוד משהו, ומה זה שווה? זה שווה, נחליף שוב צבע, למה? אגף, שמאל של המשוואה, אפשר להשתמש בתבנית הזאת בצד שמאל שלה, זה x ועוד מה? אפשר לפתור זה באחת משתי דרכים, a הוא חצי מהמקדם הזה, או ש-a השורש הריבועי של המקדם הזה, או כיוון שכלל לא הלינו בריבוע, אנחנו יודעים שזה פשוט זה, שזה b חלקי שני a, זה אותו דבר כמו x ועוד b חלקי שני a, הכל בריבוע. וזה שווה, נראה אם אפשר לפשט את הביטוי, אז או לנקות אותו קצת, זה שווה, לו היינו <coughs> מכנה משותף, בואו בוא נעשה פה קצת אלגברה, כשאנחנו מעלים בריבוע, זה הופך להיות 4a בריבוע, בואו נכתוב זה, זה שווה ל B בריבוע, חלקי 4a בריבוע. נכון? כעת, אם עלינו לחבר את שני השברים הללו, זה שווה ל-4a בריבוע. נכון? ואם המכנה הוא 4a בריבוע, למה הופך מינוס c חלקי a? אם הכפלנו את המכנה p4a, נצטרך להכפיל גם את המונה p4a. המונה הופך להיות מינוס 4ac. נכון? כעת, b בריבוע חלקי 4a בריבוע, זה נשאר עם זה, אלה רק חישובים אלגבריים, ועוד b בריבוע, בתקווה שלא יביבלנו, רק הרחבנו את זה. בסך הכל, אלינו בריבוע, b בריבוע חלקי 4a בריבוע, וחיברנו את שני אלה, קיבלנו מכנה משותף. מינוס c חלקי a, זה אותו דבר כמו מינוס 4ac חלקי 4a בריבוע. כעת, אפשר להוציא שורש ריבוי משני הגפי המשוואה. ובתקווה שזה יתחיל להיראות מוכר לכם. בואו נראה. יש לנו כאן X, אומציץ שורש של בויים שני אק פה משווה אני מקבל ש X ו'od B חלקי שני A שווה לא שורש של בויים. אומציץ שורש של בויים מהamonה ומהמחנה. הוא נסימ קדמ כל תבי ברבוור רק מכשנים את הסדר אז זה אותו הדבר. השורש של בויים של B ברבוור פחוט ארבעה A נכון? זה הוא קמונן. הוצא לנו את השורש ריבועי מהמונה, ועכשיו צריך גם להוציא שורש ריבועי מהמחנה. מהו השורש הריבועי של 4a? ובסך הכל, 2a, 4a בריבוע, 2a. מוציאים שורש ריבועי, זה לא רק השורש החיובי, השורש החיובי השורש צריך אבל במחנה, אז למה זה מספיק לכתוב רק אחת? כי אם מינוס ופלוס, או פלוס ומינוס, זה אותו הדבר, או מינוס מינוס, או פלוס פלוס. אז נראה לי שהבנתם. כעת נותרנו להפחית את b חלקי שני a בשני אגפים. וקיבלנו, זה השלב המרגש, קיבלנו שx שווה למינוס b חלקי שני a שורש של b בריבוע פחות ארבעה a, c, הכל חלקי שני a. כבר יש לנו מחנה משותף פה, אפשר לחבר את השברים. קיבלנו, נרשום את זה בכתב מודגש אולי לא כל כך מוקדש, אבל בצבע ירוק, קיבלנו שx שווה ל לבמונה מינוס b, ועוד או פחות שורש ריבועי של b בריבוע, פחות ארבעה AC, הכל חלקי שני A. וזוהי נוסחת השורשים המפורסמת. והנה, הוכחנו אותה. הוכחנו אותה רק באמצעות השלמת הריבוע. בתקווה שמצאתם את הסרטון מעניין. נתראה